අද ගරම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Power to Create YouTube Channel එකට. මම මම ඔයගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ගැන කියලා තියෙන්නේ කොහොමද හරියටම ලෝගෝ එකක් design කරගන්නේ කියලා. තමන්ගේම ලෝගෝ එකක් මගේ YouTube Channel වලට අම subscribe කරන්න නැත්නම් දැන්ම කරන්න. තියෙන cell bell කරලා, ඔල් තියාගන්න, කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අපේ වීඩියෝ එකට. අපි Chrome එක කරගෙන අපි මෙතන ගහන්න ඕනේ රෙන්ඩේ ෆොරෙස්ට් කියලා. ලෝගෝ එක කියලා සර්ච් කර ගන්නවානේ යන්න තු අපි මෙතන තමයි පෙන්වන්නේ අපිට ඇග්‍රිජිනවා. ඊට පස්සේ අපි ඊට පස්සේ එතනවා එක එකව ඇwidetilde ඊට පස්සේ අපි මේ 요거 තිනවා මම පස්සේ start getting ඊට පස්සෙ මෙතන ඔයාලා ඔයගේ නම YouTube channel ඒක දෙනවා මෙතන එව්වනම් වැඩි අදාල්ලා නැහැ මෙතනයි මම දෙනවා මම දෙනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙනවා ඊට පස්සේ next දෙනවා ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් කරන්න තියෙනවා ආ මම මේක সিলেক্ট කරලා මේක තියෙනවා මෙව්වයි අපිට කැමතිව ටිකක් সিলেক্ট කරගන්න පුළුවන්. මම වුණාට මේක දිනවා. ඊට පස්සේ මම next දෙනවා. next දීලා load මෙතනින් අපිට පේන්නන ඒ කිය ලෝගෝ ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංකා මෙහෙම තියෙනවා. මම මේක সিলেক্ট අපිට ටැග් හදාගන්න දෙන්න පුළුවන්. මෙතන ටී මෙතන board මෙතන බෙල්ලෙල්ල ගන්න ගා මිතර පොතකට ඊපස්සේ අපි edit and download දෙනවා ඊපස්සේ load ලා මෙහෙම එනවා මෙහෙම එක්කරෙනවා අපි ඊට පස්සේ මේ මෙව්වා මේ මෙහෙමත් තියෙනවා මෙහෙමත් තියෙනවා rotate කරගන්න පුළුවන් මම මෙතනින් තිබ්බ විදිහට අපිට ස්ටිකර් වගේ දෙන්න පුළුවන් මෙතන ස්පීකර් එක වගේ ආදින්න පුළුවන්. එවටි කයින් කර ගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්ස මම මෙතන මේක දා. දැන් ඊළඟට සිතා ටෙක්ස්ට් පෑන්. මෙතන අපිට අකුරු ಜಾතිය. සොරි. මෙතනම තියලා කරන්න. ඕන කාලෙක මෙතන সিলেক্ট කර ගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට දැන් ටෙක්ස්ට් එක මේ කකුර ශ්‍රී ලංකා කියලා මම දාලා තියෙන මෙතන මේ අපිට ෆොන්ට් ෆොන්ට් මේ තෝර ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ෆොන්ට් තිනව ගොඩාක්. මේක ඔන්ලයින් ලෝගෝ මාකර් කරන එකක්. දැන් මෙතන අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඒක මෙතනත් දෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි. ඊට පස්සේ අපි මේක බාගන්නවා. ඩවුන්ලෝඩ් දියලා මේ මේක බයි තියෙන අපි ට්‍රී කන්නත් පටලවා මේක. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් දෙනවා. හ්ම්. ඔය සැප මෙහෙම ලෝඩ් වෙලා වැටෙනවා. එතකොට මේ දෙනවම මගේ Power YouTube channel එකේ ලෝගෝ මේකෙන් තමයි. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මෙව්වා. ඒ වෙන විදිහකට එලා දෙන්නේ. එවන එවනට කමක් නැහැ අපිට මේක පුළුවන් ඊට පස්සේ ඩවුන්ලෝඩ් දෙන්න දැන් මේක තියෙන දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා දෙයක් පෙන්වන එකක් මගේ වීඩියෝ කිව්රයි වල මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න ෂෙයා කරන්න අනුස්කරණය කරනවා ම චැනල් එකට තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්නේ ඊටපස්සේ තියෙන බෙල් icon තවත් මංගල දෙන්දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ගාවටම ගේන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හැමන ඔයාලට සුබ